السلام عليكم طلاب وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع في شارع جزيره العرب الرئيسي الشقه مساحتها 180 متر دور تاني بعد الميزانين والشقه على الشارع بنبدا الاول اول ما بنخش من باب الشقه زي ما احنا شفنا المدخل وبعدين هنا الريسبشن الريسبشن طبعا كبير يشيل طلب قطع في النظر ان هو في قطعتين كبار ضخمين او شقه كلها ارضيتها باركيه وليها حصه في الارض ومسجله مسجله الشارع هنقول لكم السعر في نهايه الفيديو طبعا الشقه نوره ده الفيو على شارع نزله العرب موقعها مميز جدا مدخل شيك واتنين اسانسير هنخش بعد كده لطرقة التوزيع رجعنا لباب الشقة اول حاجة هنا عندنا على يدنا الشمال حمام الضيوف والمطبخ ده حمام الضيوف عندنا هنا فيه بلاقار او دولاب تخزين كبير الشقه زي ما احنا ما شايفين في عندنا هنا المطبخ الخشب كله يبقى موجود في الشقه والتكييفات بعد كده هنطلع على الطرقه بتاعه الغرف في عندنا هنا دي غرفه هم عاملينها ليفنج لكن حضراتكم لو عايزين إنها هي تتقفل وتبقى غرفه ثالثه بتبقى غرفه ثالثه طبعا كل الارضيه باركيه عندنا هنا باب فاصل للغرفتين دول بالحمام ده عندنا هنا الحمام التاني هي فيها حمامين حمام كبير وحمام للضيوف هنخش على أول غرفة عندنا هنا شباك نبصص على الجار ما بيننا وما بينه سته متر وعندنا بعد كده هنا الغرفه الثانيه الشقة دي سعرها عامل اتنين مليون و 800. أتمني لو الفيديو عجبكم تنسوش الإشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على اد ما نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس وأتمني يكون فيديو النهاردة عجبكم من مننا جولات جديدة وفيديوهات جديدة للعقارات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته